وہ اوتے لوتے واتی اچھا اوتار وہ پپ کو ڈر تھے مرگی <laughs> اللہ بابا، اکبر بابا، اللہ ہو اکبر اللہ اکبر